50 km před cílem jsem v řečišti trefil velký balval, už se nedalo nic dělat, Po 100 km rychlosti jsem trefil k kámen na spodek a, a, a vylít jsem to tak, tak vysoko s tou a to. Tak já jsem z, z, počátku, já jsem z počátku myslel, že mi toho moc není, to jsem mě hlavak, jsem říkal, mám, mám nějaké otřez mozku jenom a to. A chtěl jsem mít opravovat čtyřkolku. Najednou koukám, že mi tady klíční kost mám z kloubu, vyraženou klíční kost. Jako, Kosto, kosto vydržela, ale kouká mě tadyhle skloubu. Podobný zážitek tam mám taky, že jsem vyjel na kamen jo, a najednou tě vy, vykopne čtyřkolka, a jsem možná jel pomaleji, že mě to ustálo. Byly tam velký duny, malý duny, to tam se mi jelo parádně, protože jsem dobrý v navigaci a tam jsem prostě je všechny předjel, co tam buděli a tak. Zůstal jsem stát 5 minut před cílem, 100 metrů před cílem, jsem zůstal stát. Když jsem nastartoval stroj, abych protěl tu cílovou pásku. <laughs> Jakmile projedu louži, tak mi to chcíte, musíme najít ten problém, v čem je. Ze začátku to, ze začátku se mi jelo trošku složitěji, protože ty duny byly opravdu nepříjemné, protože jsem startoval někde hrozně vzadu. Takže už to bylo strašně rozekaný, a ono, čím víc to je rozsekaný, ta velbloudí tráva, tak se s tím jako opravdu hůř jede. Ale to jsem tak nějak jako překonal všechno pak jsem se dostal do, do slušného tempa. A začal jsem hodně stahovat, a já nevím, jestli jsem stáhnul 30 míst nebo kolik, takže byl jsem spokojený. No a pak mi to vzalo všechno, všechny iluze. tam moje technická závada, kdy vlastně mě zase ta motorka přestala jet. E, prakticky jako když vám dojde benzín. Musím se přiznat, že jsem si dneska hrál až na dno. Překlukl jsem si do bivaku, snad mezi posledníma jsi sama na motorkách, ale měl jsem velký problémy na tratí. Přeřežival jsem i motor. V takovém velkém trichtýři pískovým mi tam zhodil jeden zahraniční závodník. My jsme se požduchali, on spadl na mě a já už jsem měl problém to pak vjet, takže strávil jsem tam snad čtvrtí hodiny. A když se mi to pokazilo, podařilo vět, protože ta motorka se hrozně hřála, motor a hrozilo tam zadření, takže musel jsem opravdu čekat, až to schválne a mohl jsem pokračovat. Nicméně ta motorka ztratila výkon, takže jela prostě. Hrozně špatně a mě tam čekali další menší duny a další tyto trichtyře. Takže ten jsem, jsem se tam s tím pral ještě asi na hodinu, možná hodinu a půl. A postupoval jsem po 10 jak vždycky, protože jsem musel vždycky čekat, až ta motorka chvilu schládne, tak zase jsem popojel, zase to zdechlo. Takže a furt takhle jsem se musel došťouchat až k těm větším dunám. Další problém jsem měl, že jsem šel dvakrát přes řiditka. Dvakrát jsme projeli e, bouřkou velkou, dopadaly kroupy a já jsem tam do závodníka jedného a chtěl jsem ho předjet, ale bohužel to bylo taky místě uklouzeným, kde prostě se mi to zavřelo ty rady a šel jsem prostě ven z toho, takže jsem to trošku máju pošramotil a pak jsem ještě jednou spadl do řečiště, protože už nás dojížděli a i auta hrozně zaprášili. Byla odbočka doleva já jsem to vzal rovně a byl tam metrový sraz, takže jsem zase ještě tam upadl. No, aby to nebylo málo, tak 50 km před cílem mi zaslí všechny přístroje a přestala GPSka, Nevím, proč to prostě si to dvakrát zapípalo a byla konečná, takže jsem nemohl navigovat, takže jsem musel zvolnit a opravdu to jenom dojet a ve zdraví, protože hrozilo tam co, v robukách a na kilometrech máme různý můldy, díry, zatáčky jo, a to se prostě nenavigovat, takže jsem musel to tempo přizpůsobit prostě jízdě, abych ve zdraví přijel do bivaku.